بسم الله الرحمن الرحيم كابتن سير ابو نصر من كفر طناح يحييكم. ان شاء الله رجاله تشرفونا يوم الاثنين ان شاء الله في النهائي وعايزينكم باذن الله كده تعملوا احلى شغل واحلى اداء وان شاء الله يا رب يوفقكم وربنا معاكم ويعينكم ويقويكم كده ان شاء الله. وينصوركم كده ويبقى شكلنا حلو كده قدام الضيوف و... وعالنت و... وكل اللي متابعينا عالنت من اول الدوره يبقوا فرحانين و... وتشرفونا كده في البلاد اللي حوالينا يقولك يعني رجال وان شاء الله كده في طلب صغير عايزين ان شاء الله ان ربنا نصرنا كده ووفقنا عايزين بقى الاغنية بتاع والله وعملوها الرجالة دي بقى تنزل كده في نهاية الماتش كده وانتو منصورين وشكلكو حلو كده وعاملين اعلى اداء واعلى شغل وتشرفونا كده تشرفوا البلد كده والكاس ما يطلعش من البلد كده بقى شكلنا حلو كده وان شاء الله عايزين الكبات المدربين يحطوا تشكيل حلو وتخطيط كويس و وشوفوا يعني المطلوب وان شاء الله الفريق اللي هو فريق زفر ده ما يخوفش ما يخوفش ولا حاجه شوفوا ايه المطلوب شوفوا محمد رضا بيعمل ايه برضه عايزين محمد رضا ده ما ما يتحركش يبقى في مكانه وعايزين الكابتن ادهم ابو محسن كده يقطع عنهم الماء والنور كده يفضل سبع زي ما هو سبع من اول الدوره. والكابتن محمد محسن برده الماتش اللي فات ده كان عامل اداء عالي قوي قوي قوي قوي عايزينه برده يشرفنا في المباراه الجايه ان شاء الله يوم الاثنين وجميع الفرقه زملاته برده محمود المرسي وفيرو ومحمد عوض و... وابو شكر الجميل عايزين رجله كده ان شاء الله كده عايزين يعني جون حلو كده قنبيله كده صاروخ كده من محمد شكري والكوري برضه يعمل اعلى شغل واعلى اداء كده و, و... ومين من الفريق يعني ان كان كابتن احمد عبد هينزل برضو ربنا يوفقه كابتن احمد عبد الغفار يعمل برضه شغل حلو وكابتن محمد حماده وجمال الفرق كده ربنا يوفق وعايزين كابتن نشأت برضو وكابتن عبد الفتاح وكابتن محمود المرسي محمود دسوقي برضه اشترك معاهم مع الاستاذ نشأت والاستاذ عبد الفتاح ويشوفوا ايه المطلوب وان شاء الله يشرفونا كده والبلد تبقى بايته فرحانه كده والاغنيه تنزل كده بفرحه كده والله وعملوها الرجاله كده شيء يشرف كده شرفونا كده يا رجاله وبشكر كل اللي شارك وساهم في الدوره كلها وان شاء الله برضه عند الفوز كده هنشكركم ونبقى مبسوطين و... ومتشجعين وبنشكركم كلكم. كابتن سيد ابو نصر من كفر طناح بيحيي الفريق والكباتن كابتن عبد الفتاح وكابتن نشات وكابتن محمود الدسوقي وبشكركم كلكم وبشكر كل اللي ساهم في في الدوره دي الاستاذ محمد علاء والاستاذ الزطي و والأستاذ محمد راس وعايزينكم تشرفونا قدام الضيوف وترفعوا ترفعوا راسنا كده قدام الضيوف بشكركم ربنا يا رب يوفقكم ويعينكم ويقويكم والنصر إن شاء الله لأبناء كفر طناح الأسود أبناء كفر طناح الأسود هو ده إن شاء الله هيبقى شعاركم وإنتوا نازلين المباراة الأسود وان كان هتلبسوا الفانيله الحمراء يبقى ان شاء الله هنطلق عليكم وانتوا نازلين في الملعب كده اللي الفانيله الحمراء دي بقى برضو لها شنه ورنه كده هنطلق عليكم باذن الله الهنود الحمر المرعبين الهنود الحمر المرعبين الاسود وانتوا نازلين الملعب كده ان شاء الله تبقوا مشرفينا ان شاء الله بشكركم بشكر جميع الفريق اللي قلت اسمه واللي ما قلتش اسمه ونسيته برده ما يزعلش مني بشكر الفريق كله الاحتياطي واللاعب والكباتن كابتن نشأت والكابتن عبد الفتاح وكابتن محمود آه الدسوق شكرا كابتن سيد نصر من كفرطة نحيو حيث <تصفيق>